Hei ja hyvää joulua! Aina varma lahjaidea keskuksesta on lahjakortti, jolla lahjan saaja voi itse valita sen palvelun, joka hänelle parhaiten sopii. Eli ota yhteyttä ja meiltä löytyy lahjakortti joka lähtee.